السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فيديو جديد لشقه للبيع متفرعه من شارع شهاب عماره ومدخل شقه مساحه 200 متر وفيها الدور الثامن العماره اسانسير ومرا حديثه ومدخل وتوضيب هنتفرج على الشقه معانا الشقه مزيتها ان هي لسه مشطبه تشطيب جديد ميزة اللي بتاعها مفتوح وفيه هنا بلكونة دي مساحة الريسبشن الشقة مئتين متر زي ما احنا ما قلنا التفاصيل كلها كاملة هتلاقوها اسفل الفيديو ميزة الشقة كلها مش مجروحة وبحل ده عندنا الطقم الصحي الحمام الضيوف السقف معمول جبسون بورد زبطات نجيب لكم ساحه الريسبشن كلها ظهرنا هنا طرقه التوزيع اول حاجه المطبخ بعد كده بنرجع للطرقه لصبطات والاضاءات كلها راكبه بنيجي بعد كده لاول غرفه وعندنا هنا الحمام اللي بيخدم الغرفتين وفيه بانيو شاور الكابينه بتاعته ركبة وكل حاجته ركبة دي عندنا الغرفة الثانية. ميزة ان الغرف كلها مش مجروحة بعد كده عندنا هنا سلم الطوارئ على ايدنا الشمال وبنلاقي الغرفه الماستر بعد كده اخر حاجه ادي الغرفه وده الحمام الشمس حتى داخله حمامات معموله طشطب نضيف وفي بانيو شاور راكب دي كده كانت الشقه بتاعت النهارده، اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ولايك وشير على قد ما نقدر عشان نقدر نوصل لاكبر عدد من الناس، اتمنى تكون شقه النهارده عجبتكم انتظروا مننا بامر الله حلقات جديده وفي شقق جديدة وفي فيلر بردك هنصورها الفترة اللي جاية، أتمنى كل الشغل يحوز بإذن الله رضاكم، في جولات بأمر الله تزروا معنا كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.